ابت نہیں تھوڑا شا تھوڑا شا تھوڑا سا وہ منہ گولنے بس یہ لاسٹ بائٹ لاسٹ بائٹ پلیز بس لاسٹ لاسٹ لاسٹ لاسٹ لاسٹ نہیں اوکے اوکے یہ لاسٹ پائٹ لائٹس لاسٹ نہیں اوکے